Обстріли очакува російською армією. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Поранених немає. Живуть у підвалах. Село Партизанське знищене на 90%, але люди все одно повертаються та намагаються відновити своє житло. Навчання в школах можливе тільки за умови облаштованого укриття. Адміністрації закладів мають вирішити це питання до початку наступного навчального року. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 20 квітня у 14.25, 15.34 та 18.58 армія Російської Федерації завдавала артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Поранених немає. Також вчора у 17.37 та 18.24 росіяни артилерією обстрілювали місто Очаків, внаслідок чого пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також зафіксовано влучання на території об'єкта інфраструктури. Поранених немає. На арешті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ стануть на 21 квітня. Особовий склад близько 185 тисяч 50 осіб. Танки 3668 одиниць. Бойові броньовані машини 7126 одиниць. 2827 артилерійських систем, 539 реактивних систем залпового вогню, 285 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 2394 безпілотних літальних апарати, 293 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 5713 одиниць, спеціальна техніка, 334 одиниці, 18 кораблів та катерів, Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Галя, вам чого треба надо було в хату забити? Поки, пожалуйста. Моїх справ? Так. Це моя лампарчова хата, застала з моїх мастів. Гляньте, як туда ще можна жити? Я. Грана криша скоро впаде. Не знімаємо, бо щотик був. Ну щочик, слава Богу, зняли. На двор вивели світ, подвели. Скинемо цю крішку. Стенка розбита. Бачите, які камінь? Ви найсилома. солома. Тоже стенка падає. Як тут чи ні? Так, вони все валиться. Жуть, як тут, танцюють. І ми ще... Що, що, що, Я тут не Тут я не багато розбраться то шифера мені треба. Хоч би цю хату спасти. Так що я хочу, прошу вас, дівчата, допоможіть мені. Бо якщо ви мені не допоможете, мені ніхто не допоможе, ніхто просить. Ждіть. Ну, опять, ждіть. У мене немає документів. Мені ждать нема. можу. Може, якісь ще волонтерів. Як вони кажуть, все по документації і все. Ви бачите, що маленькі всі. Якщо людина проживала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 Облаштувати укриття адміністрація шкіл має до серпня 2023 року, говорить Алла Веліховська. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Миколаївська міська рада придбає перші чотири квартири військовослужбовцям та їхнім родинам в рамках цільової програми. Про це повідомив Віталій Луков, перший заступник міського голови. Зараз триває уформлення відповідних документів та власне придбання житла. Військовим та членам їхніх родин не потрібно робити будь-які грошові внески. Усю вартість квартири оплачує міська рада з бюджетом. Право на отримання житла мають військові, які входять до Миколаївського гарнізону, тобто ті військові частини, які зареє розповів Віталій Луков. Має бути обов'язково подання командира військової частини, який на свій розсуд відповідно до законодавства визначає ту сім'ю того військовослужбовця, якому ця квартира буде містом придбана. Обов'язково це, це подання має бути узгоджено з начальником гарнізону. Тобто людина, яка безпосередньо управляє всім гарнізоном, всіма військовими частинами, а зараз ми знаємо, що ця людина в зоні активних бойових дій, і це дуже поважна, авторитетна людина, слово якого не піддається сумніву. Коли ми отримуємо таке подання з відповідним набором документів, зараз у нас тих перших таких чотири подання, ми на житловій комісії обов'язково обговоримо спочатку список тих людей, які, яких надали нам військові частини, чи вони відповідають критеріям і умовам законодавства України щодо отримання житла. Заявок ще немає, крім цих чотирьох. Ми прорахували, що на 200 мільйонів це буде там плюс-мінус 150 квартир. І відповідно пропорційно до внеску в бюджет міста ми так розділили між військовими частинами ту кількість квартир, на яку вони можуть претендувати.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 Придивитися Суспільними колеїв. Підписуйтеся на Суспільними колеїв у соцмережах.